على الصليب رمت أحمالي حضن أبويا يملك ياني سد ضعفي يا جاتي حسب غنك في المجد يا غالي على الصليب رمت أحمالي حضن ابويا يملا كياني سدد اعطي واحتياجاتي حسب غنك في المجد يا غالي واقف يا ربي ومستنيني احكي معك على تغنيني من صدق يا رب ارويني ميه حياه جسدك يحييني واقف يا ربي ومستنيني احكي معك على سن تغنيني من صدق يا رب ارويني وقسدك يا حين على الصليب رمت احمالي حضن أبويا يا يملك يا سد ضعفي وحتي يا حسب غناك في المجد يا غالي على الصليب رمت أحمالي يا حضن أبوه كياني يسدد ضعفي واحتياجاتي حسب غناك لمسة حنانك تشفي ألهام بكلمة من تنقل جبال مفيش عندك يا رب محال عندك راحه وشبع وأمان لمست تشفي ألهام بكلمه منك تنقل جبال فيش عندك يا رب محال عندك راحه وشبع وامان على الصليب رامته احمالي حضن ابويا يملك يانيد سد الضعفي يا جاتي حسب غنك في المجد يغم على الصليب رمت احمالي حضن ابويا كياني سد ضعفي واحتياجاتي حسب غنك في المجد يا غالي حب إلهي بلا حدود جه وفداني دمه المسفوف فك ايودي وشال الذنوب المسيح هو غلب الموت، حب إلهي بلا حدود، جو فدان دم المسفوك، فك إيودي وصل الزنوب، أمي المسيح المسيح وغلب الموت حبه الهي بلا حدود جو بداني دم المسفوك فك ايودي وشال الذنوب هم المسيح وغلب الموت على الصليب رمت أحم حضن أبويا يملك كياني سد ضع واحتياجاتي حسب غناك في المجد يا غالي على الصليب رمت أحم حضن ابويا يملك ياني سدد ضعفي وحتي جاتي حسب غني في المجد يا